Moj zaobljeni prijatelj, kako si kaj? A ti kaj pomagam? A kaj narežem? A kaj pojem? A kaj zapojam? Veš, o tem sem res dober. Mislim, če bi res rad pomagal, ne? Lahko danes prevzameš strežbo. Strežbo? kelnarjenje Ni problema, stari. Obladam. A ti veš, da sem bil jaz dve let še strežbe v Fugabaru? Kaj? Fugabar, legendaren plec. Dokler nas ni sanitarna odkrila. A šef strežbe si bil? Ja. Koliko pa vas je bilo? Sam jaz. No, počasih kakšen gost. Ampak redko. redko. noč. No, ampak tam sem se naučil vse, kar vem o krenarjenjem gostinstvu. Vse. No, super, ker danes je naša gostja Mira Šemič. Največja poznavalka gostinstva pri nas. Ima tudi šolo za mlade gostince, znanje pod kapo. Ja, ja, ja se jo poznam, Miro. Ah, oh, kako da ne. Z Mirom Sadkov. A ona tudi fuga bar kodila? Ne. Hm. A ja, ja, ja, valjda, da jo poznam, a pa, veš, da mi na takari vse poznamo? Ona je, ona je od ta starega Šemiča hčel, pa se jo poznam, ne govor. On tisto šolo v kapah, a ne? Znanje pod kapo. Ha, Uze. Jaz sem Mira Šemič, vsi me poznajo kot poznavalko. Dobre hrane, dobrega vina, prepotovala sem cel svet in sem edina ženska vinski akademik na Balkanu. Ko sem pripeljala svetovno znani kulinarišni vodnik gomijo, mi je padlo na pamet, da pod okriljem nekak gomijoja, naredim neki več, izkorak, ker moramo priznati, imamo eno slabo točko, to je servis. In zato mi je padlo na pamet, da mi vsaj dvakrat na leto naredimo Ko imenovane znanje pod kapo. To je izobraževanje namenjeno mladim, ki so že v šolah, pa tudi vsem mladim, ki že delajo v restauracijah. Moramo razumeti, da to ni več, da na ta, pride, prenese in odnese, nač več. To ni enostavno. To je potrebno veliko znanja, veliko učenja, veliko izobrazbe. Zato sem za to leto za znanje pod kapo uvedla slogan Ne more vsak. In želim poudariti, kako je ta poklic pomemben. Seveda sem zelo zadovoljna, ker sem angažirana za Lidl in so prepoznali in prisluhnili in so pripravljeni, da nam tudi tle pomagajo in da nas podprejo. Zato res aplauz za Lidl. Uf, uh, vinski akademik, vidiš? A misliš, da bi lahko tudi s kaj postal? Mogoče magister za perčke ali pa doktor šnopca? Ne, veš, kaj bi pa lahko bil ti? žrtel šmarnice. Aha. Daj, kje zdaj zvem kaj je več o tem njenem žuru pod kapo? Znanje pod kapo, Miha, znanje. Na teh delavnicah govorimo o lepotah natakarskega, poklica, kaj so melje mora vedeti, kako naj se obnaša. In seveda, naši priznani veliki šefi imajo delavnice, Ker dones biti natakar je zelo zahtevno. Sam tu res, veš, sem meni se sicer govoril, če ne boš pridan v šoli, boš poslanc, ampak ma prav, zakaj je li mislil, da lahko kar vsak natakar? Ja, ne vem, kar so mogoče tebi videli, kaj naredi. Ja, ne vem, no. Moraš biti urejen, moraš se zdaj obnašati, mora biti malo psihologa, da prepoznaš, kaj mogoče bi gost želel. Ja, res je, res je. se se strinjam z miro. Ne sam mal psihologa, pri naši klienteli po gostilnjah morš biti kar velik psihiatra. Eš, ti pride, na takar, a lahko en medium zrezek dober zapečen? A lahko en kapučino, brez pene? A ti pride, ti reče, ej, a lahko en hamburger, samo brez bombetke, brez preliva pa mesa? Ja, star moj, reč, da bi rad list solate pa ti ga prinesel, mislim, too much. Imajo priložnost potem spoznati te znane šefe, no vrhunske someljeje, mislim, da je to pravi način, da približamo mladim ta poklic. In na natakrstvo, in kuharijo. A veš, da razmišljam, da bi se jaz tudi prijavil? Mislim, jaz sicer že obladam, ampak dodatna izobrazba in kol ne škod. A kaj veš, koliko je starostna omitev za tole? Starej, če bi si ti nabavil eno lasuljo in rumeno rudko, ti lahko greš komod v šolo. šolu nazaj. Da greva kuhat. Ajde.